Premierul Victor Orban proclam victoria Fidesz. Am căsăblinirea tigat, Ungaria căsăblinirea tigat o mare victorie. Partidul de guvernmânt Fidesz sublinierei a asigurat o majoritate de două treimi sublinierei în viitorul parlament al Ungariei, obținând, potrivit rezultatelor preliminare anuncate de Autoritatea Electoral Națională 133 de mandate parlamentare din cele 199, informează Reuters. Fides, premierul Victor Orban, sublinierea i-a asigurat astfel al treilea mandat consecutiv la conducerea guvernului de la Budapesta. Am cât subliniere Tigat, Ungaria, cât subliniere Tigat o mare victorie, sublinierea a anuncat Orban sus cinturii dunac în umre mare în apropiere de Dunăre, la Budapesta. Am lezat în urmă o mare betelie, am obținut o victorie crucială, avem sublinierea în Sadea Praungaria, a declarat politicianul naționalist de dreapta. Premierul le-a mulțumit liderilor din Polonia care l-au susținut, iar primele felicitări pentru victorie le-a primit de la Marina Le Pen, presubliniere din Frontului Național din Franca. De extrem dreapt, remarc Reuters. Noul preedinte al Academiei Române, atac furibund la adresa politicienilor, nu sunt oameni de stat. Vor doar locuri cel 2. După numrarea a 93 din voturi, pe locul al doilea în alegeri s-a plasat jobbic care va ocupa 26 de locuri în viitorul parlament ungar, iar pe locul al treilea Partidul Socialist, cu 20. Liderii ambelor formacii, Gabor Vona, respectiv Iula Molnar, sub liniere au anuncat demisiile.